Коли я, наприклад, ну, позаймалася, поволонтерила, то потім такий настрій веселий стає. Десятирічна хмельничанка Івана каже, разом із подругою Поліною займаються волонтерством від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Разом прийшли і на майстер-клас із виготовлення ляльок мотанок. Я буду робити мотанку для свого досвіду для свого папи, мами і для себе, і для свого кота. Я буду робити мотанку для своєї мами, тата, брата. Разом із сином Захаром прийшла на майстер-клас хмельничанка Леся Тучапська. Все заради перемоги, напевно, зараз всі будуть робити. І ми будемо заради перемоги, заради мирного неба для наших дітей. Саме головне зараз. Уперше робила ляльку-мотанку пресофіцерка головного управління Служби з надзвичайних ситуацій в області Маріна Козак. Каже, такий захід зараз на часі. Очікуємо на якийсь позитивний заряд сил, енергії. Віримо, що наші ляльки-мотанки будуть своєрідним оберегом для героїв, які зараз боронять нашу Україну, боряться за мир, за спокій. Віримо в перемогу і робимо все можливе для неї. Організаторка майстер-класу, голова правління жіночого антикорупційного руху Олена Покотило розповіла, подібні заходи організовують не вперше. Ми ще практикуємо виготовлення таких невеликих, індивідуальних кожному мотоночку, І бійці наші, захисники, це все от, можуть положити оберіг в бронежилет і в смітфу, дай Бог, щоб оберігало. Використовуємо вже будь-які методи, аби тільки перемогти. Ляльку-мотанку виготовляють із натуральних матеріалів без голки та ножиць, розповідає майстриня Тетяна Терещенко, та ділиться секретом техніки. Єдиним секретом мотання мотинки є те, що потрібно на виключному позитиві робити з гарним настроєм, думками. Я завжди раджу, коли ми десь працюємо чи з друзями, з подругами, чи з на майстер-класах. Я дуже раджу подумати про щось хороше, про близьких людей, про якесь цікаве місце, де там де подорожували, можливо, про рідну домівку. Ярослава Антушевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.